سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قائدنا الملهم وعراب الرؤية وداعمنا والمخطط لكل شيء تشوفونه ودعم للترفيه. يا الشيخ راح يقدم الكاس. إذا كان مالديني بالتأكيد أكثر لاعبين حضور العالم في الرياض يعني كما تقول أغنية موسم الرياض. الام تي في دائما عم تواكب كل ما يجري في الرياض جائزه الفرح Ich bin hier